أهلا واحد تقول باشا صباح, صباح الدين احنا بالصلاه على النبي قاعدين اهو مستنين السمكه باطله اللي عايزين اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي صل على النبي رجاله تعالى عليا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انا معايا دلوقتي راجل بيحاول يدخلني عشان اغرفها هو السمكه خليك مع محمد صبح صبح كده ايه وركب معانا خلي الناس تستمتع المشاهدين بتوعنا الفربسي بدرس التان كده وصور يا ريت ناس كده بتقطع القفه صغيره يا سيد اللي صغيره انت عارف علي يا عم ايه جنبك هو دي مش محمد واحد اه. اه. اه رجال ركز معايا يا ابني البركه اه اه، بتاعتنا اهو الدره البركه بتاعتنا شايف شايف اهو المبارك المعلم الله يبارك له اهو يا صباح الفل صباح